Aste honetan, nire kotxean itv pasatzea tokatu zaitu. ITV-a, bueno, euskeraaz, I-A-T, imaginatzen dut jakingo duzuela zer ban, ibilgailuen azerketa teknikoa esan nahi du, eta hoxe, ba, noizen behin pasatu beharra dago, ba, ikusteko eh, ondo funtzionatzen dula, funtzionatu behar duen guztiak. Udarako nire urteroko tradizio txoa baten bi urtzen nahi da, ze bueno, urtero gara ionen ingurun jutena iz ITV-a pasatzea, Egia da urtetekan urtea pixka bat atzeratzen nijoala momentu hau, ze aztuiten zait zein dan epemuga eta beti berandu ibiltzen naiz. Eta nik uste subkonsienteak nahi, nahi gabe, egiten duen zerbait dela, ze e, gorrotodet ito pasatzea, eta bat ere gustatzen, oso urduri jartzen naiz. Orduan, nik uste horregatikan pixka atzeratzen nijoala momentu hori. Juiztu honen aurreko bideon esaten nun bezala, ez zait bereziki gustatzen gidatzea, orduan aldeten guztitan, ba, garraio publikoa erabiltzen dut, eta kotxea ba, bueno, beharrezkoa denen bai, baino normalen aparkatuta eukitzen dut. Eta aparkatuta eukitzen dut kalian, ze garajerik ere ez daukat. Horren ba, bueno, kotxea uste baldin badet, zuaitzen azpikalden aparkatuta bi, iru, lau astetan zehar, askotan ikusten dut gero ostos gainezka edo txorikak azbeteta, edo ja goroldioa hasi izan zaio baitare, ate izkinaren batean. Baño bueno, kotxea daukat eta esan bezela ITVa pasa bertzaio. Eta hoize, ba tramite hau ez etzait batera gustatzen. Txorakeri bat emango du, baino urduri jartzen naiz. Asteko tailerreko edo bueno, ITVa pasa berdan lekuko giroa oso desatsegina egiten zait. E, keagatik esaten dute, eh? Hainbeste, kotxe eta acelerazio eta datata beste leku itxi batean naiz eta irikian bialdetatik an, ba, bueno, kede xente goten da eta oso desatxe egiten zait. Beti pentsatu izan dut hor lan egitea, bastante mm, guaztante izan behar dula. Halare, aste hontan izan nahi zenen, maskari jakin ju naiz. Adakit e, bueno, ni nibakarrikan nabilenean ez daukatela erabili beharrik, baina bueno, atze eta aurrean nabilenez maskari janeukan, eta esan beharra daukat, bentaja bat izan dela. Hain ba, desatxe egin egiten zaiten giroan, lagundu dit, ba, karen eragina hori pixka bat geisten. ordun? Ondo! Ez balimadezu egin oiz ITV-a pasa edo ez balimadak izuen nola den, bueno, zu kotxeak intzoaz, lekubatea sartzen duzu eta langile batek esaten dizu momentu bako itzen zer egin behar dezun, ez? Ba ikusteko zer gauza funtzionatzen duen, eta zer gez. Bueno, ba nahi zait kotxeak nola funtzionatzen duen. Langileak esaten duen, eman intermitenteai, derrepente txurin gehiatzen nahi, eta zen ahi ama intermitentean nun da, nun eman behar diot, eman argiri, eta berdin ahi ama argi nun daude, hobo zina. Bueno, Bozinana badakindola dan, eta indignatutan hau, zegoiztu asteontako proban, bozina jotzeko ez diat esan. Eta bozinana oso ondo dakindola dan, baina gaino entzekoan, ba hoxe, nik ez dakizergatik, aztuiten zait, argink nola dian. Eta, segundu erdi bat irauten duen duda da, baino segundu erdi hortan oso gaizki pasatzen dut. Egin behar izaten dan beste gozoa da, Tope, aceleratu, ikusteko zure kotxeak botatzen duen kea haber nolakoa dan, haber onargarria da edo limitetatik kanpo dagon, eta olako dagozak. Ba, bueno, aceleradoriai tope zapaltzeko momentu hortan ere, gaizki pasatzen dut. Zer sartzen zait paranoia zapaltzeakon kotxeak aldeingo ditela eta juningoa da. Badakit ez dela gertatuko, baina momentu hortan gaizki pasatzen dut. Batzutan gertatzen zaiten beste gauza bat da langileai ez diotela ondoen zuten. Naiz eta lehioa jitxita euki eta langilea hor bertaneon ba ez dakit beste kotxen zaratakin eta barui oguztiakin ba ez tet ondoen zuten eta kasu hontan maskarillarena ba pixka bat putara da. Eta gero, azkena da niretzat okerrenadan proba. Eraman behar dezu kotxea zuloa handi bat daun leku batetara, vale? osa kotxea jarri behar dezu, leku batean eta hor erdin daun zuloa handi bat Langilea geisten da bertara eta bat kotxe azpiti behidatzen du edo danabalako gauzak iten ditu. Baina, kotxea leku horretara emateko momentu hori, nik ez dakit, noizbait norbaitek sartu du nahi gabe kotxea hor, edo aldegin dion diongur pil batek edo bolkatu kotxea horreago ez dakit, ez dut uste, baina nire bildurrik handienetariko bat da, oiegitea. egitea. nengo proari tentxioa handiakin pasatzen dut. Zekanea, langilea behien eoten da, eta betik ematen dizkizu instrukzioak bazer egin behar bezun. Egia da, ba, altagoz txiki bat eukitzen dela. Baina hemen ere, ba, ondo entzungo da eta zet ondoen txungo duda hori jasartze zait. Eta hoxe, ba, bukatu duten arte, lasaita sunik ez. Eta azkenengo proba hau pasatakon, jasta, jasaten dizue haber, zure kotxeak azterketa gainditu duen. Edo, ba, haber, akatxen bat daukan, eta hori konponduta ba, berriz jun beharrote dezun itu pasatzea berriz ere ordainduz. Nere kasun, ba bueno, nere kotxeak gain du azterketa, oso pozin da, no? ba beste urtebeteako garantia hoi balaukatelako. Ea datorren urten etzaite epe muga pasatzen eta garaiz egiten duteen ITVko tramite hau. Eta hoixe da dena gaurkocz. Eskerrik asko bideoa ikusteagatik eta aurrengora arte. Aio!